טכנולוגיה חדשה ופורצת דרך בטיפול בסרטן הכליה באמצעות אקפאת גדיולים. ואלכך הדבר עם דוקטורה ברטשכנר, מומחית אורולוגיה פולשנית. שלום דוקטור שחנר. שלום רב. בוא נתחיל קול קול. מהי שכיחות סרטן הכליה? ובכן, סרטן הכליה הוא סרטן השפעי בשכיחותו בין סוגי הסרטנים השונים, ומתוך הסרטנים של מערכת השתן הוא סרטן הש... השלישי בשכיחותו, שני <אח> לסרטן של בלוטת הארמונית וסרטן של כיס השתן. <laughs> מה תיפול מקובל קיום בסרטן ה Killia? <laughs> המקובל תיפול קיום הוא תיפול ניתוחי. מה שמבוצעים זה קריאה של האגידול. יחד עם חלק מה Killia או במידא האגידול גדול או ממוקם במקומות מסוימים יש צורך ל切断 את כל ה Killia. <laughs> מה את הטכנולוגיה החדשה? <laughs> מה שאנחנו עושים ביצים בשיטה הזו אנחנו אל תוך הגידול. בדרך המחת אנחנו מזרים חנקן נוזלי שבצם מקפי את הגידול ובעצם הורס את התאים של הגידול תוך כדי כך שאנחנו משמרים דיכוד מקסימלי של הקליה מטופלת איך זה מתבצע בפועל? אז הפולה הזאת היא מתבצעת למעסה בהרדמה מקומית בשילוב של טשטוש קל חולה מאת ישן הפולה מתבצעת בהכוונה של מכשיר סיטי זאת אומרת החולה נמצא בתוך משיר CT. אנחנו מחדירים בהכוונה של ה-CT שמראה לנו בדיוק איפה הגידול, מחדירים בצורה מאוד מדויקת את המחת אל תוך הגידול. וכאמור, דרך המחת הזו מוזרם חנקן נוזלי ויוצר כדור קרח סביב הגידול, או בתוך הגידול וסביבו. תוך כדי הפעולה, באמצעות ה-CT אנחנו מסוגלים לנטר את ההיווצרות של כדור הקרח ואת גודלו. אז כשאנחנו מגיעים לגודל מספק של כדור קרח, אנחנו עוצרים את ההקפאה. כלומר, אתם עוטפים את כל הגידול וגם את הסביבה הקרובה שלו נכון, בכדור אנחנו... קרח, ואז אתם מקפיאים את הגידול למעשה. נכון, אנחנו מקפיאים את הגידול לטמפרטורות מאוד נמוכות, סך אציין. לא מדובר כן. על הקפאה של מים, אלא טמפרטורות שנמוכות מ-40 מעלות. שאורסות את הגידול. שאורסות את הגידול, נכון. מה היתרונות של הטיפול הזה? היתרונות, היתרון העיקרי, שני היתרון העיקריים של הטיפול הזה זה קודם כל שהטיפול הוא טיפול אה, קל לחולה. לא מדובר בניתוח, מדובר בטיפול שעושים אותו כמובן בתשטוש וכבר עשינו חולים בארדמה מקומית בלבד. Okay. יתרון נוסף הוא שהטיפול משמר באופן מקסימלי את, يعني, את מהכליה, לא לא okay. Okay. יש מצבים שזה לא מתאים? כן, אז בחלק מהחולים יש להם גידולים שממוקמים קרוב לקלידם, דם או נמצאים בחלק מרכזים מאוד של הכליה שאז הם מסוכן להכניס מחת ולנסות להקפיא שם צריך לציין שהחולים האלה שלהם, הטיפול הזה לא מתאים אלה בדרך החולים שבהם גם טיפול של קריטה חלקית של הכליה פחות מתאים אלה החולים הקשים יותר, המורכבים יותר התecnologia מוגבלת רק לтипולים בגידולים ממירים או אפשר גם בגידולים לא ממירים? התecnologia לא מוגבלת לגידולים ממירים אפשר להתפל למשל בגידולים שפירים של אצמם שגורמים לקהב אפשר להתפל בגידולים שפירים של שד למסת התecnologia זוטי משמשת של גידול שלו שומתים בקינת גישה. המגבלה היא, האם אפשר, האם ניתן להגיע בצורה בטוחה לגידול. איך נראית ההחלמה? ההחלמה היא מאוד קלה. החולים האלה למעשה בעוד ביום הפעולה. כבר אנחנו בדרך כלל מבצעים את הפעולות בשעות הבוקר. בשעות הצהריים כבר נמצאים במחלקה, רוצים, מבקשים לאכול ארוחת צהריים. ובאותו יום בערב או למחרת בבוקר משתחררים לביתם. תודה רבה לדרות רוברט שכנר. ועד כאן על הקפאת גדולים בקליאה.